Victor Ponta lansează nucleara. Procurorii napreqtiser flagrant pentru Liviu Dragnea. Fostul premier Victor Ponta face o dezvluire incendiar într-un interviu pentru Stiri pe sursero.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 Nu, le adusese pentru Dragnea, de aceea doreau să-i fac flagrantul, a spus Victor Ponta, pentru stirii pe surse. Ponta continuă povestea, și explic ce în 2013, Liviu Dragnea era uneles cu procurorii nu-l trimit în judecat în dosarul referendumului. Această înțelegere fusese făcută de Dragnea cu Covesi Coldea la momentul numirii procurorilor, însă în timp lucrurile s-au schimbat. <fie> în 2013 vine Dragnea la mine și mi-a spus, Băi, cred ce ne-au minat Prim aș spus, Papici ce îl pune Covesi se, le trimit în judecat. Eu i-am zis ce parfumelele se serme ce nu mai facem dosare politice. Lui Liviu Dragnea i-au promis Coldea Icovesi ce nu îl vor trimite în judecat în dosarul referendumului. L-am luat pe Liviu Dragnea, i-am mers la Maiori, la Coldea, eu mergusesem să me bat pentru Liviu Dragnea, i le-am spus că nu accept sub nicio formă să se fac un dosar pe referendum, ce e incorrect. Ei mi-au spus, stai ce rezolv me.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 Nu trebuie să ai înredere. M-am dus la Kazan și am spus să îi schimbe pe cei din DNA care fac dosare politice, cum e cel cu referendumul. Kazan care nu este un curajos de felul lui, a îneles ulterior i-a cerut schimbarea a doi procurori din Dna. Ulterior, AIE IT-Covestii la televizorii a reclamat faptul ce guvernul se implică în activitatea dna. În perioada respectiv eu trebuia să plec în swap Sub declaraia lui Covesi m-a sunat a tata atul ambasadei Sua în România. I-a spus ce sunt probleme cu vizita. Ce i-a sunat Kovesi se se plâng. Atunci eu le-am spus ce nu mai fac nicio vizită în Sua. Era cât pe se ratez vizita în Sua case, le-a pe Liviu Dragnea. La urm am întâlnit doar cu vicepregintele Biden, de ei trebuia să mă întâlnesc cu Obama, a spus Victor Pontă.